هذه الشي اهداء من أبو مبارك إلى والدتها الغالية أم ثامر أم ثامر أحسن نفسك حلّ الفرح حلّ الفرح في دارنا والليلة هفرح وسروق محفل العرس عيادي واجمل واحلى الليالي عيال رباح الليل فرحة ما يوصف شعور ومن أبو مبارك تجيكم ملحا وبيت الجزاء يا ام الثامر يا غواتي جنتي والعين نور يم الكرم والطيبه يلي فالبشر مالي فندان ويا بناتي يا فجر ويا هالاحلى البدر اهل عبن على المنصه يا ملكة الجمال ويا خواتي يا بنات العز انا فيكن يا عمه العرسانية تجد والدلال والذلال واخواني احزمي وذخري في صعيبه أمور يرحم رب ذا الجلالة من عضد واسمدي شيخا كريم وراعي شر اللي يحتمل مقاف ومن شيل الثقال وساط سفن باليمين ووفته في الصدر والشهم تركب المراة كل ينطاح اكبر الفعال عامل ليا منه وقف له مثل الصقر واحمد كشف كل العلوم الطيبة وحزى فعال وصر ربعي ما نضاهينا الشبور حنا حمرنا نواظر من ضحى في حال رجال خدامها يلا تدين راحنا طول الدهور عسى السعاده دائما في كل وقت وكل حال هل الفرح في دارنا والليله افراح وسرور في العرس العرسان عيالي واجمل واحلى الليالي عيال الرباح الليل فرحتهم ما يوصفها شعور ومنوب وبيت الجزال عيوني أمي أم ثامر راجقي فانا الصطور افرحي يماه البحط عسس من النور يا أم ثامر يا غوات جنتي والعيني نور يما الكرم والطيب يلي فالبشر ما النذار ويا بنتي يا فجر ويا هلا احزامي وذخري في الامور عيال مرزق وعساير حما ربي ذا القيالة بالعقيد واسمي شيخا كريم وراعي شر ورايتا اللي يحتمل مكافو ويشيل الثقال وصاط سيفا باليمين وغفتاتيش في الصدر والشهم تركب المراجل يوضح كبار الفعال عامر لي منه نهو حدت الصقر وأحمد كسب كل العلوم الطيبة وحزن المعان في <تصفيق> قرد ربعنا بنت المقران راهينا الشبور حنا حمرنا النواظر من طاحة في حردان ختامها يلا تديم أفراحنا طول الدهور عسى السعادة دايما في كل وقت وكل حال عسى السعادة دايما في كل وقت وكل حال سيرة طويلة وابداع